هلا مرحبا في حفلنا وبرك الساعه نطعمو وضيفان للحفل تعنالا نبارك في حفلك والشعر نكتب غانم مع أهل الطيب لك بص ما وريد الفخر والعز والمجد والطالة مواقفك تجمل يا كبغة القالة لا ثقل الحمل يا معرض الجدد وليك <تصفيق> العطوان للخيل خيالا يا روس العوازم والفعايل عليها تبال لكم يشهد التاريخ حمايه القاله، لكم يا شهد التاريخ حمايه القاله هلا مرحبا في حفلنا وبركه الساعات من طرين والضيفان للحفل تعنال كبرت القاره ثقل الحمل ين عرب تشتال تشتاله، وابوك الفخر عايد ولا صاله وجاله، كسب المراجل والنواميس تزهال، على السلم ابو عبد العزيز وعلى العاده، شجاع وكريم وماخذ الصيت بافعال، ولك اخوان محزن به شدايد لهم فزعان، سنام الفخر بالطيب والفعل اشتركوا <muchas>